وحصريك. أقبلت مثل القمر حسن الجمال الحلا والزين وصف الدلال الله فاهمنا الوصف الكمال طلت انت بها كل الله, الله. زينب مبروك يا بنت الكرام اقبلت بعز عز وفرح وسلام ومليت دنيا بسمة الغمام يا أميرة قاملة بكل الحلا الجمال اليوسف طلت بها وقت ملنو